بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني وجايلنا أسئلة كثيرة بخصوص التشكيك والإلحاد والمواضيع اللي اتفتحت الأسابيع اللي فاتت والحلقات دي عاوزين نخليها على الأسئلة الخاصة باستحالة تحريف الكتاب طبعاً السؤال مش بيجي يقول استحالة السؤال عادةً بيجي بيقول هل مش ممكن الكتاب المقدس يكون اتحرف؟ عبر الفين سنه او اكتر لو هنتكلم من اول العهد القديم وهل فكره نسخ الكتاب مع العنصر البشري مش ممكن ده يخلي في جمله تنقص وجمله تزيد ويبقى في اضافات وحذف وحاجات زي كده ده سؤال مكرر وطبعا احيانا اللي بيسالوه بيبقوا مغرضين لان هم قصدين أنهم يشككوا في الكتاب وبالتالي ما يبقاش الكتاب المقدس مرجع للمسيحية ويبقى أفكارنا المسيحية لا أساس لها برضو الأول عاوز أقول لكم حقيقة كده ارثوذكسيه يعني مستقيمة قبل ما ندخل في الدفاع عن الإنجيل <تصفيق> بداية الحقيقة موجودة قبل ما الإنجيل يتكتب يعني مش الإنجيل عمل الحقيقه الانجيل سجل الحقيقه لكن الحقيقه حقيقه الله الله موجود قبل ان يكون هناك كتب وغرض الله من خلق الانسان موجود قبل ما يكون في كتب وتجسد المسيح له المجد مذكور في العهد القديم لكن قبل ان يكون العهد الجديد المسيح تجسد ومتع الصليب وامن اذا الحقيقه موجوده ومعلنه والحقيقة معلنة على مستويات معلنة أولاً زي ما قلنا في حلقات قبل كده من خلال الطبيعة الله يكشف عن الحقيقة في الطبيعة أن في إله في خالق في محب للبشر الله يميل للخير والحق والجمال والسلام من خلال الخليقه اللي خلقها يبقى الإنسان الفطري البدائي اللي ما يعرفش يقرأ اللي ما استلامش شرائع ممكن يتعرف على الله من خلال الطبيعة الجميلة اللي بتحتضنه بتقدم له حب من خلال الحيوانات اللي بيشوف فيها علاقات مبنية على الحب من خلال علاقته هو بمراته وعياله إذا الطبيعة تعلمنا ده تعبير كتابي لكن قبل ما يكون الكتاب مكتوب كان هناك كتاب الطبيعة قلنا كمان أن الإعلان الإلهي مر بمراحل مرحلة الأنبياء بعد كده أن تكلم أناس الله القديسون موثوقين من الروح القدس. وبالتالي الكتاب المقدس ما اتكتبش في يوم ولا في شهر. الكتاب المقدس اتكتب كمجموعة كتب موحى بها من الله. يعني موسى النبي 1500 سنة قبل المسيح ربنا بيخليه يكتب و... وأكثر من مرة يجي في سفر التسنين ربنا بيقول له اكتب يا موسى. ويوصينا ما حدش يزود ولا ينقص في الكلام. إذا موسى كتب تكوين خروج لوين عدد تسني جي يشوع كتب سفر يشوع وهكذا إذن الأصفار تزيد مع الأيام عن طريق الكتاب اللي هم الأنبياء المنقادين بروح الله ده كده يوصلنا لمشارف العهد الجديد العهد الجديد المسيح جه حسب النبوات إذن بما تم تمم النبوات وبل كل الأعمال اللي عملها إلى صليبه وقيامته وصعوده والروح القدس وكنيسه العهد الجديد كل ده ما كانش اتكتب عهد جديد. ابتدى العهد الجديد يكتب او يسجل كخبره للكنيسه الحيه كناس عاشت مع المسيح وشافته ابتدى الروح القدس يشغل متى يكتب لليهود يشغل قديس مرقس يكتب للرومان يشغل القديس لوقا يكتب لليونانيين يشغل في اخر القرن الاول القديس يوحنا الحبيب يكتب حياه المسيح مره اخرى مؤكدا لاهوته ويحكي لنا ما لم نسمع عنه في انجيل متى ومرقس ولوقا وفي نفس المرحله من سنه 50 لسنه 80 او يعني في النص الثاني من القرن الاول قديس بولس كان بيكتب عن اخبار الكنيسه او الرسائل قديس لوقا سجل سفر الاعمال كمقدمه عن كنيسه العهد الجديد 30 سنه الاولى بعد صعود المسيح القديس بطرس كتب، القديس يعقوب، القديس يهوذا، كل دول إن كانوا رسل أو أنبياء يجمعهم خط واحد هو الإعلان عن الحقيقة بقيادة الروح القدس حسب ايماننا المسيحي الوحي هو عمل مشترك بين الله والإنسان الله يقود الكاتب مهما كانت ضعفاته عشان يسجل حقيقة سليمة خالية من الخطأ حتى لو هو كإنسان غير معصوم من الخطأ. يعني شوفنا مثلا القديس بطرس أنكر في يوم من الأيام ورجع قديس وكتب رسالة بطرس. الرسالة معصومة من الخطأ. القديس بطرس مش معصوم من الخطأ. موسى النبي كتب التوراة. موسى مش معصوم من الخطأ لكن التوراة معصومة من الخطأ. ليه؟ روح الله هنا هو القائد. هو هو اللي بيسجل عن طريق هذا الكاتب. وبالتالي يعصم الحقيقة من الخطأ. ندخل بقى على ليه بنقول إن الكتاب لا يمكن أن يحرف أول فكرة بديهية وإحنا طبعا اتفقنا في حلقات الموضوعات الخاصة بالألحاد والتشكيك عموما إن إحنا البديهية والمنطق هي حجتنا الأساسية لأن لما بنقول الإنجيل بيقول والأباء قالوا يجوز كتير من المستمعين أو المتشككين يقول لك إحنا لا نؤمن بالأباء ولا نؤمن بالكتاب لكن خلونا نفكر بشكل بديهي لو انا عامل كتاب هبقى حريص ان محدش يغير في الكتاب ده وعشان انا اللي كتبه وبالتالي عاوز لو حد لعب فيه اقفله تعرفين في حاجه اسمها حقوق النشر وفي قضايا بتترفع فظيعه لو واحد لعب في سطر من السطور او خد جزء ونسبه لنفسه أو غير أي حاجة في المحتوى الأصلي اللي قصده الكاتب إذا كانت في عرف كتاب كتب بشرية أي كاتب يكتب كتاب بيبقى حاسس أن ده بتاعه ومسؤول عنه ويتصدى لأي حد يتلاعب في الكتاب إذا كنا ننسب الكتاب المقدس لله حسب إيماننا. وطبعا احنا مش هنناقش المره دي وجود الله لان دي ليها لقاءات اخرى وخدناها وهناخدها تاني. لكن الله له كل المجد. الن يكون قادرا بالمنطق ان يحمي كتابه من التغيير او التلاعب او او الحذف او الاضافه اذا كان الانسان نفسه يتصدر لعمله وايه بيحامي عنه. طبعاً إحنا عندنا آية بتأكد المفهوم ده المسيح له المجد نفسه يقول السماء والأرض تزولان لكن كلمة من كلامي لا تزول يبقى المسيح له المجد بيقف مدافع عن الكتاب المقدس إنه مش هيسيب حد يزيح أو كلمة من كلامه تزول أو حرف في آية تانية تقول الحرف نفسه يتغير أو يزول اذا ده منطقي وأيضاً له شاهد في الكتاب يعني نفس الكتاب المقدس بيشهد لاستحالة التحريف وبالمنطق إذا كان الله موجود والله قادر وهذا الكتاب هو صنع الله يبقى بديهياً هذا الكتاب لابد له من استمرار وصعب جداً مستحيل أنه يسمح فيه بالتلاعب في الحقيقة المعلنة فيه تعالوا نمشي بقى مع العلم والمنطق زي ما احبائنا المتشككين بياخدونا دايما في الاتجاه ده. الكتاب المقدس هو أكبر كتاب أو أكتر كتاب في تاريخ البشرية له مخطوطات موثقة يعني إيه؟ ما هو ده كتاب في الأصل قديم أي حاجة قديمة نبحث في المخطوطات في حاجة اسمها مثلا الإلياذة والأوديسة شعر يوناني تلاقوا مثلا المخطوط الموجود في المتاحف للالياده والأودسة المخطوط نفسه يبعد عن زمن كتابه الاصل مئات السنين فده بيخلي ايه؟ في احتمال ان يكون المئات السنين دي الفاصل ده يكون في حصل تلاعب بين اصل الكتابه وبين المخطوط اللي في ايدينا وبعدين تلاقوا ايه؟ مخطوطين ثلاثه ومع هذا العلماء ما تشككوش في الإليازة والأوديسة واعتبروا هو ده الأصل بصوا بقى للكتاب المقدس الموضوع مختلف ليه؟ كتاب المقدس مش فيه بقى نسختين ثلاثة فيه آلاف من المخطوطات الموجودة في المتاحف في العالم ولا تبعد إلا بضعة عشرات من السنين عن زمن أصل الكتاب يعني أشرحها بشكل واضح مثلاً العهد الجديد اتكتب في القرن الاول. تلاقي مخطوطات من القرن الثاني باللغه اليونانيه فيها اجزاء من انجيل يوحنا واجزاء من الرساله ما المخطوط ده مش لازم يكون الكتاب كله مجمع، المخطوطات دي بتبقى طبعا حاجات ثمينه جدا لان فات عليها 1800 سنه اقل او اكثر. اذا مجرد ان انا الاقي مخطوط لا يبعد عن زمن الكتابه الا بضعه عشرات ده لوحده له قيمة علمية ضخمة جدا بعدين اقارنه بمخطوط آخر اكتشف في مكان تاني وألاقي نفس الكلام اللي هنا هو اللي هنا وبعدين أروح في بلد تانية ألاقي مخطوط مثلا بعدها بمئة سنة ألاقي نفس الكلام ده هو كلام ده أطلع 200 سنة تاني ألاقي مئات من المخطوطات كلما كل نعلى بالزمن يعني نقول القرن التاني مخطوطاته شوية قليله التالت أكتر الرابع أكتر قوي الخامس وهكذا إذا في الخمس ست قرون الأولى في العهد الجديد في آلاف من المخطوطات اللي بتراجع على اللي بتأكد سلامة العهد القديم والعهد الجديد لأن المخطوطات في مجموعها بتراقب بعض يعني إيه؟ أنت بتبص لده وتقارن ده بده فبتكتشف الله ده نفس الكلمات ونفس الأسلوب لكن ده المخطوط ده في زمن غير ده ده معناه أن الأصل واحد أنه ما حصلش أي تحريف في الفرق المخطوط ده عن المخطوط ده حتى لو الفرق 100 سنة أو 200 سنة يبقى واضح أن الكتاب بيثبت نفسه عن طريق آلاف من المخطوطات اللي تتناقلها الأجيال بحرص شديد لغاية ما تبقى موجودة في إيدينا لغاية النهاردة طبعا جزء كبير منها كان من أديرة مصر على فكرة لأن أديورتنا كانت مخازن للمخطوطات في وقت وياما اتنهبت بعض المخازن دي وراحت مخطوطات من اديورة مصر فيها حاجات ثمينه جدا ترجع للقرن الثالث. حجه اخرى، واحد يقول طب ده على العهد الجديد، طب والعهد القديم؟ لا والعهد القديم كمان له مخطوطات كتيرة قوي. اقربها القرن الماضي اكتشفت حاجه اسمها مخطوطات وادي قمران. ناحيه الاردن كده في البحر عند البحر الميت. دي عبارة عن أزيار ضخمة اكتشفوها جواها مخطوطات محفوظة بطريقة معينة مقفولة عليها فاحتفظت بنفسها زيادة عن ألفين سنة بعض هذه المخطوطات يسبق زمن المسيح يبقى هي تاريخيا قبل الميلاد فيها أجزاء شبه كاملة من أصفار كاملة من العهد القديم بنفس النص ونفس الحرف اللي موجود عندنا حاليا لغايه دلوقتي اذا العهد القديم كمان له مخطوطاته بالاضافه الى ان العهد الجديد بيستشهد مئات المرات بمواقف وايات من العهد القديم لما العهد الجديد يقول يونان او يقول نوح او يقول ادم اذا ما كتب في العهد القديم ممتد في العهد الجديد ممتد فكر الكنيسه لغايه النهارده يبقى هنا تلاحظوا الاستمرارية دي دي حجة علمية أنه نفس العهد الجديد بيثبت العهد القديم يجي موضوع تاني مهم قوي يضيف حجة أخرى إذا كنا بنقول أن الكتاب المقدس حصل فيه تلاعب أو الناس بتدعين الآيات محرفة أو الأفكار دخيلة طيب بيجي سؤال مين اللي حرف وليه بيحرف لأنه أي جريمة او اي حاله الواحد لازم يدرس جوانبها فلما تقول لي حصل كذا اقول لك طب ايه الداعي اساسا قل لي السبب الاول المقنع اللي يخلي واحد يحرف وبالتالي قل لي مين ده وبعدين قل لي اسبابه فيقول لك طب اليهود حرف خلينا بالمنطق نفكر اليهود هيحرفوا في ايه في العهد القديم نمسك العهد القديم لو انا يهودي ماسك العهد القديم بكتشف ان داوود النبي اللي انا بفتخر بيه الانج... الكتاب المقدس بيقول انه وقع في الزنا طب ما نشيل دي بالأولى بيقول لي ان موسى اللي انا ماشي وراه رأي... يعني رئيس الانبياء بتاعي قتل في يوم من الايام قتيل طب ما نشيل القصه دي بيقول لي انه في سفر النشيد في كلام غزل وكلام عاطفي ممكن يفهم خطأ طب ما نشيله لو انا عندي فرصه ان انا احرف وانا يهودي عاوز اتجمل طب ما انا هلعب في اتجاه محدد. الاكثر من كده الناس اللي ما ذكرتش العهد القديم بتفتكر ان العهد القديم بيجامل اليهود وبيقول اليهود احسن ناس وشعب الله المختار وهم دول الناس بتوع ربنا. ففي ناس واخده موقف من العهد القديم دول ما قروش العهد القديم. كتاب كتب العهد القديم بتثبت على اليهود بشاعتهم وسوء اخلاقهم. كتاب العهد القديم اللي هو اساسا كتاب اليهود اللي تجاوزا هنقول ان في ناس بتقول اليهود لعبوا فيه ده بيقول اليهود هيحصل فيكم وربنا غضبان عليكم ده الحمار بيفهم عنكم والطور بيفهم عنكم ده كلام في العهد القديم طب ما انا لو يهودي وهحرف ايه اللي يخليني نسيب الكلام ده في الكتاب اللي بتاعي لو قلنا بقى ان اليهود حبوا يحرفوا في في موضوع العهد الجديد طب اذا كان اليهود ما امنوش بالمسيح اساسا بسبب اعلانه عن نفسه كاله وبسبب موته وقيامته طب هو اليهودي لو هيحرف في العهد الجديد وهو رافض المسيحيه طب ليه ما ما لغاش الصليب والقيامه وما لغاش كل الايات والمواقف اللي بتثبت لاهوت المسيح لو هو اللي هيحرف نقول له لا لا خلاص مش اليهود دول الرومان الرومان هيحرفوا؟ طيب الرومان لو هيحرفوا ليه بيثبتوا على نفسهم ضعف بيلاطس البنطي؟ وليه بيثبتوا في العهد الجديد المؤامرات اللي بيعملوها؟ وليه في سفر الاعمال طلع فضايح كثيره للرومان؟ وايه غرض الرومان أنهم يحرفوا الكتاب؟ اذا كانوا الرومان اساسا كانوا بيموتوا المسيحيين. ماذا يعني لهم الكتاب؟ الرومان كانوا بيحرقوا الاناجيل وبيموتوا المسيحيين. ليه بقى ينشغلوا إنه يمسكوا الإنجيل ويقعدوا يحرفوا فيه ده التحريف ده وسيلة الشخص الضعيف اللي ما عندوش وسيلة أخرى إنما الرومان قعدوا زيادة عن 200 سنة طايحين في المسيحيين وعشر أباطرة ما ورهم شغله غير يموتوا مسيحيين موتوا ماري جرجس وابوسفين وكل ده في زمن الرومان إيه قيمة إنه يحرف في الكتاب ما هو أساساً الكتاب ده بيحرقوا لو آه. هو بيتريع على المحتويات بتاعته فكان لا يعنيهم فكره التحريف. نقول لا في ناس بعد كده حرفوا او المسيحيين نفسهم هم اللي حرفوا. طيب المسيحيين لما يحرفوا في الانجيل ليه ما يشيلوش الحتت اللي مش الناس مش قبلها؟ ما هم المسيحيين دول عاوزين يبشروا بالمسيح. طب ليه يظهروا الحتت اللي ممكن تلخبط الناس؟ ما احنا نطلع المسيح بتاعنا بطل عظيم جدا ما بيضعفش ما بيبكيش ما بيجوعش ما بيتضربش. ده القديس بولس قال نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عصره ولليونانيين جهاله. يعني كل ما نكلمهم عن مسيحنا المصلوب يضحكوا علينا. طب ما احنا لو هنالف وهنغير طب ما احنا نقدم حاجه بقى زي الهه اليونان كده اللي تعجب الناس وتبهرهم وخلاص او نقدم مسيح ارض يعجب اليهود يمشوا وراه. اذا الحقيقه المعلنه في الكتاب كانت دايما صادمه للناس فاستمرارها يؤكد سلامتها لانها مش على هوى الناس. وبالتالي كونها مستمره ده معناها ان هي حقيقه ثابته معلنه حتى لو كل الناس مش عاجبها الكلام هي مستمره. برضه حجه اخرى نقول الكتاب المقدس من بداية القرن نهاية القرن الثاني بدأ العهد الجديد بدأ يترجم إلى لغات العالم لأنه اذهبوا وكرزوا للخليقة كلها فهو اتكتب العهد الجديد يوناني ظهرت ترجمة لاتيني اسمها ترجمة أبطي، ترجمة سورياني أصبحت الترجمات دي هي نفسها بتراقب بعض برضه أشرح لكم الفكرة إفرد ده كتاب باللغة العربية والترجم بإنجليزي وأنا حبيت أغير في الكتاب ده جمعت كل النسخ عشان أشيل منها حتة ما أنا عشان أغير سطر؟ ما ينفعش أغير في نسخ إيه قيمتها؟ ما في عشرات ومئات النسخ بتقول الأصل يبقى لازم أجمع كل النسخ تجاوزاً هنمشي في الفكرة ونقول جمعنا كل النسخ العربي وشيلنا السطر اللي عاوزين نغيره طب ده في نسخ انجليزي اصبحت بتراقب ليه لو انا شلت النسخه دي او شلت الحته اللي عاوز اشيلها طب ما هو الترجمه هتعطلني دلوقتي لانه فلتت من ايدي الحكايه ولو بقى مش بس انجليزي في فرنساوي في لاتيني في يبقى انا كده خلاص لا يمكن هتلاعب في الاصل لانه في 100 100 حجه اخرى هتقفلي الكتاب المقدس ترجم إلى عشرات اللغات بداية من القرن الثالث وأصبح في مخطوطات للكتاب المقدس بلغات أخرى في مئات من المتاحف والأديور فأصبح إيه بنجيب نسخة سورياني على لاتيني على إبطي على عبري على يوناني ونبص ده كله نلاقي نفس المعنى نلاقي نفس الـ الـ الآية يبقى واضح أنه كل ده بيشهد أنه ما حصلش تلاعب وإلا يبقى إحنا بنتحك على روحنا إذا فكرة انتشار الإنجيل في العالم كله مع انتشار النسخ مخطوطات عبر كذا جيل وكلها ماشية في نفس السياق ترجمات مختلفة وكلها بتوصل لنفس النتيجة يجي واحد مش دارس علمية يقولك بس المخطوط ده ناقصه حتى ده طبيعي جدا في علم المخطوطات إن في حتى من المخطوط تبقى دابت تبقى وقع عليها مادة مثلا سياحة يعني الكلام أه بس ده لا يلغي قيمة المخطوط نفسه ده المخطوط ده ممكن يبقى صفحتين له قيمة أثرية ضخمة جدا لأنه يرجع إلى زيادة عن ألف سنة بالكوا بالمخطوطات بقى اللي فيها كتب كاملة من العهد القديم أو العهد الجديد نفس الكلام ده انطبق على العهد القديم بشكل آخر بس مش بنفس يعني ايه كثرة الترجمات ليه اليهود كان الكتاب خاص بهم. إلى ما قبل المسيح بزيادة 200 سنة جيبت ليموز ده وقال لا أنا عاوز كتاب اليهود ده المهم ده يترجم لليونانيه اليهود بيتكلموا الأرامي أو العبري فجابوا السبعين شيخ وعملوا الترجمة اليوناني اللي بنسميها الترجمة السبعينية ونقصد بيها ترجمة العهد القديم السبعينية دي ما تبنهاش دعوه بالعهد الجديد عهد الجديد كده كده اتكتب يوناني الترجمة السبعينية اشتركوا سبعين شيخ يعرفوا يوناني وعرفوا عبري وبيراجعوا على بعض وكانوا مدققين جدا في الترجمة لأن هم نفسهم يهود في الأصل فبالنسبة لهم الحرف ده يعني على رقبتهم ويمكن بعضكم عارف المؤمنين اللي فيكم سامعين بالقصة بتاعت أنه سمعان الشيخ لما جه عند ترجمة أشعية سبعة هل عذراء تحبل وتلد؟ حب يكتب كلمة العذراء بما يعني بنت صغيرة ممكن تبقى اتجوزت أو ما اتجوزتش. لكن هي كلمة عذراء تعني إنها ما اتجوزتش وحبلت. وما اتجوزتش وما فيش حاجة وحشة طبعًا. فكان عنده كذا اختيار في اليوناني. اختار الكلمة اللي هي إيه فضفاضة شوية تحتمل فكرة إنها يعني ممكن تكون اتجوزت. قالوا الملاك قال له لا تتكتب عذراء حتى لو اليونانيين بصوا لها كده وتعجب يعني ايه واحده عذراء هتحبل؟ قال له هتشوف بعينيك هذه العذراء. وطالت الايام ودارت وسمعان الشيخ شاف العذراء وشال المسيح على ايديه لانه كان وعد انه الايه اللي ترجمها بدقه دي هيشوفها متحققه في زمن ميلاد المسيح. إذن الترجمات بتلعب دور كبير ترجمة طبعاً اليونانية أصبحت هي الأعم والأكثر انتشاراً قبل زمن المسيح فأصبح العبري واليوناني مراقبين بعض ده من قبل المسيح له المكتب كمان اللي يدرس داخل محتوى الكتاب يلاحظ حاجة مهمة أنه ما فيش تعارض في كل كتب العقل. الكتاب المقدس في المضمون والحقيق يعني إيه؟ وهنا طبعا لينا حلقات اخرى مع التناقضات الظاهره ان واحد يقول لك اهي دي عكس دي عكسها ازاي بس اقرا النص كويس وافهم هتلاقي ان متكاملين مش متعارضين بمثل مثلا تلاحظ انه من اول سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماء والارض يبقى في اله وفي خلق ما فيش طول الكتاب الثلاثة وسبعين سفر عهد قديم وعهد جديد ما فيش سفر أو كتاب بيلغي وجود الله أو بيلغي عقيدة الخلق مع ان دول كتاب كتار أربعين كاتب مثلا وحوالي ألف سنة بيكتبوا فيها يعني حتى مش عايشين مع بعض بيتفقوا لكن لأن الروح القدس هو اللي بيكتب من خلالهم هناك حقيقة ثابتة معلنة ممتدة مستمرة وبالتالي مفيش أي خطأ فيه. الله هو الثالوث المعلن في الكتاب الله الأب والإبن والروح القدس ما جاتش مرة في إنكار لحقيقة وجود الروح القدس. العهد القديم والعهد جديد. إذا فكرة الله الكلمة موجودة عهد قديم وعهد جديد. عقيدة الأبدية معلنة عهد قديم وعهد جديد. طبيعة الإنسان كصوره الله ومثاله موجود عهد قديم وعهد جديد فكرة سقوط البشرية واحتياجها لمخلص موجود عهد قديم وعهد جديد فكرة تعب البشرية والضيق اللي في العالم حقيقة معلنة فكرة احتياج الناس إلى قوة إلى مجد الله لأنهم عاجزين عن الخلاص كل ده معلن في القديم والجديد بنفس الدرجة وما فيش سفر هنا بيقول حاجة عكس التاني فكرة صفات الله مفيش أي تعارض في الثلاثة وسبعين كتاب في صفات الله بمعنى إيه محدش مثلا في, الـ في, الـ في الـ الأصفار الكتابية قال إن ربنا مثلا بيحب الشر فيش حاجة اسمها كده ولا قال إن ربنا ما يهموش البني أدمين لا الكتاب كله بيعلن حقائق واحدة وبالتالي نفس الكتاب المقدس ثلاثة وسبعين سفر هم نفسهم الكتب على بعضها بتراقب بعضها فيا إما انها ماشيه في اتجاه واحد منسجم جدا وده ياكد ان ما تلعبش فيها ويا اما في تعارض يبقى هنا في ايه؟ في اراء مختلفه وفي اجتهادات وفي فكر ملخبط ونطلع لفوق وننزل لتحت الكلام ده مش موجود خالص في الكتاب المقدس. مرة جاية نكلمكم ثاني عن بعض الشواهد والحجج في قضيه تحريف الكتاب وندخل الى بعض الامثله للاسئله اللي بتيجي نقد للكتاب المقدس والى لقاءات اخرى من سؤال محيرني لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين